Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Milyen jövőképetek van a jelenlegi világgal? Hát elég érdekes helyzet, ugye mert két kötődés van itt Európában van a NATO, abban léptünk bele először utána meg az EU, abban léptünk másodszor ugye az egyikben, a NATO-ban 99, az EU meg ha jól emlékszem 2006 4, akkor 2004 és onnantól kezdve az a baj hogy hát kötelezettségeink vannak az EU-val szemben vagy a NATO-val szemben és egy ezt ugye nagyon jól lehetett látni a a covid időszak alatt például mert ugye hasonlóan reagáltak a, az országok a covid-ra volt ahol szigorúban volt ahol kevésbé szigorúan de reagáltak és Hát itt a háborúval kapcsolatban is vannak ilyen gondok, hogy ugye azonos reakciót várnak el az országoktól, és ugye a belpolitikában lehet különbség, tehát hogy amit kommunikálnak a lakosság irányába, de végül is ugye azt látni, hogy, hogy eddig a elnökök, illetve a kormányfők mindent elfogadtak, amit az EU-ban kitaláltak a háborúval kapcsolatban és és hát ez nem valószínű hogy a jövőben másként lesz mert ha eddig így volt akkor valószínűleg ezután is így lesz igazából nagyon durva lesz amit mondok egyre számíthatnak az európai népek tehát pozitív értelemben pozitív értelemben tehát ugye azt, azt kellene várniuk hogy ez a háború akkor fejeződne be gyorsan hogyha az ukránok gyorsan kimerülnének tehát minél gyorsabban elvesztenék a háborút Európának annál jobb lenne szó szerint és azért mondom hogy ez durva lesz de Európának annál jobb lenne, minél hamarabb az ukránok elvesztenék a háborút tehát ugye szakértőket ha meghallgatsz tehát egy atomhatalom az nem tud háborút veszíteni oké? Okay? mert ha háborút veszítene akkor legvégső fegyverként beveti az atomot világos ez? tehát hogyha bárki azt gondolja hogy ezt Oroszország el tudja veszíteni ezt a háborút, akkor akkor nagy tévedésben van, de egyébként nagyon érdekes a történelem én imádom a történelmet világéletemben nagyon szerettem és ugye csak egy baj van a történelemmel, hogy a történelmet hamisítják és mindig ugye a győztesek szempontjából írják meg a történelmet és ezáltal ugye hát el van ferdítve a történelem és hogyha megnézzük például az első világháborút, mint nagy háborút akkor nem tudom, tudod-e, hogy miért vesztettek az Antant hatalmak illetve a központi hatalmak az Antantal szembe ugye a központi hatalmak, tehát ugye a központi hatalmak volt Németország, az osztrák-magyar Monarchia, Törökország hát a olaszok azok az első világháborúban ellenünk voltak az a másodikban volt, jó tehát gyakorlatilag miért veszítettek a központi hatalmak? mert abba a csapdába estek bele amit a németek okoztak az oroszoknak mit csináltak a németek? a németek azt csinálták hogy úgy ugrasztották ki a háborúból az oroszokat hogy létrehoztak egy forradalmat. Azt a németek csinálták. Tehát ami azt jelenti, hogy a német titkos szolgálat csinálta. És ugye Lenint beküldte. Így van, beküldte Oroszországba. Ezáltal az oroszok kiugrottak a háborúból. És ugye abban a pillanatban, mint az oroszok kiugrottak a háborúból, az erőviszonyok, azok teljesen átbillentek. A központi hatalmak számára, de ugye be, beléptek a, az amerikaiak a háborúba, de közel se annyi katonával, mint az oroszok. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy csak valami 150 ezer katonát küldtek? Az nudli, az semmi. Az semmi az. Az azt jelenti, hogy annak révén az Antant nem győzött volna, hanem úgy azért tudott győzni az Antant, mert forradalmat robbantott ki Berlinbe, forradalmat robbantottak ki a szolgálatok. Magyarországon, forradalmat robbantottak ki Berlinben, vagyis Bécsben, stb. stb. tehát az összes központi hatalomban, tehát központi hatalom országaiban mind forradalom lett és ezáltal gyakorlatilag a forradalmat kirobbantók Letették a fegyvert. Ugye Magyarországon, tehát az egész Nagy-Magyarországon egyetlen egy idegen katona nem volt, amikor kirobbantották a forradalmat. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy mondom még egyszer, egyetlen egy idegen katona nem volt Nagy-Magyarország területén, tehát gyakorlatilag Mondjuk Magyarország nem vesztette volna el a háborút, ugyanígy a az németek se vesztették volna föl, ugye a, e, vesztették volna el, ugye akkor még a poroszok, tehát ők sem vesztették volna el, a németek sem vesztették volna el, ugyanis támadásban voltak. Tehát ami azt jelenti, hogy, hogy nem nem harcoltak Németország területén, tehát nem volt Németország területén harc tehát mikor az oroszok kiléptek a háborúból akkor ugye új erőre ö, kaptak a, ugye a központi hatalmak és, és gyakorlatilag ö, támadásban voltak de ott lett a probléma hogy forradalmak lettek kirobbantva érted? Tehát a titkos szolgálatok robbantották ki a forradalmakat. Ezt akarták csinálni, egyébként Németországgal is a Második Világháborúban. Ugye nem csak Németországgal, hanem a többi országgal is, csak ott nem tudták megcsinálni, mert sokkal jobban működtek már az adott országok titkos szolgálatai. És lényeg az, de az első világháborút a németek, az osztrákok, a magyarok, a törökök azért vesztették el, mert kirobbantottak forradalmakat. Ugye Törökországban is kirobbantottak forradalmakat. Tehát a, cár, a nem cár, hanem hogy hívják a szultán? A szultán így van mert akkor még a szultán viselte a háborút a szultán ellen oké? Okay. szóval nagyon fifikásan csinálták ezt most azért mondom el hogy esetleg változás a háború menetében akkor lehetne hogy fordulat hogy a, győzzenek az ukránok és idézőjelbe, ugye a győzelem mi lenne hogyha visszaadnák minden területet amit elfoglaltok az oroszok hogyha oroszországban forradalom lenne csak nem valószínű hogy lesz oroszországban forradalom mert az orosz titkosszolgálat az az a világon az egyik legjobb meg az egyik leghatékonyabb oké? Okay? most mondok példát éppen ma hallottam egy hírt hogy tehát valami különleges bombát vetettek be most adtak az ukránoknak és már be is vetették és akik ennek a fejlesztésén dolgoznak azok most ketten egy házas pár azok hirtelen meghaltak repülőgép balesetben így van de úgy, hogy gyakorlatilag a repülő az eltűnt a radaron és nem találják a repülőnek a roncsait oké? Okay? tehát ami annyit jelent hogy sehol semmi roncs és, és egyszer radaron eltűnt és nincsenek meg jól azt mondják hogy valahol az óceán mélyén lehet vagy valami tenger mélyén de nem találtak semmi, semmit, tehát egy darabkát se. szóval lényeg az hogy hogy egy érdekes helyzet van ha bárki azt gondolja az EU-n belül, hogy a, a, az ukránok nyerhetnek akkor én még egyetlen egy szakértőtől sem hallottam, tehát én nem íreket nézek hanem a szakértőket nézem, hogy bármilyen esélyt is adtak volna az ukránoknak tehát gyakorlatilag a szakértők semmilyen esélyt nem adnak az ukránoknak, hogy ebben a háborúban győzhetnek, sőt ugye minél hosszabb a háború annál nagyobb a veszteségük tehát a területi veszteség is és minden veszteség tehát gyakorlatilag ha ugye okosak lettek volna akkor már mondjuk lassan egy évvel ezelőtt abba, tehát már tárgyalásokat kezdtek volna és, és befejezték volna a háborút, érted? tehát ezzel azt érik el a, ugye az ukránok hogy egyre több és több területet foglaljanak el egyre nagyobb áldozatok árán, na most a, a propaganda az azt mondja hogy körülbelül azonosak a veszteségek. ez nagy tévedés a szakértők állítása szerint sokkal nagyobb az ukránok vesztesége, több mint 150 ezer fő már az ukránok vesztesége és ehhez képest az oroszok vesztesége sokkal kisebb, de logikus hogy miért mert körülbelül hatszoros légifölény és, és és ágyúzás, hogy hívják ezt? Tüzérség. tüzérség, köszönöm szépen tüzérségi fölényük van ami azt jelenti hogy a legtöbben a ennek következtében halnak meg tehát a legtöbben a tüzérség és a, a repülőgépek bombázásai által illetve a támadások által halnak meg tehát és azt a, az oroszok csinálják és nem az ukránok világos az elsősorban tehát és én most nem magamat képviselem hanem mondom több szakértőt szoktam hallgatni és Egyetlen egy szakértőtől nem hallottam azt, hogy bármilyen kis esélyük is lenne az ukránoknak. Tehát a média, ha megnézed a hírekben, az körülbelül úgy állítja be, mint az ukránok és az oroszok, azok pariba lennének egymással, tehát mintha azonos erők harcolnának egymással szemben. Tehát érdekes helyzet van, ezzel ugye mit érnek el, hát ugye hát nagy gondot érnek el, miért? mert hát ilyen készülérdések vannak itt a, a lengyelek, a románok tehát Románia vissza akarná kapni moldvát a lengyelek akarnak egyesülni Ukrajnával na erre varjatok gombot nem vicc, ez komoly senkivel nem tárgyalt annyit az Zelenszkij mint a a Dudával, a lengyel elnökkel, tehát egyetlen egy más államfővel se és tény, tényleg fölvetődött ez, mert akkor ezzel gondoljátok végig Ukrajna beadta a NATO csatlakozási kérelmét és beadta ugye az EU-hoz való csatlakozási kérelmét, ha egyesülne Lengyelországgal akkor abban a pillanatban NATO és EU tag mind a kettő egyszerre, igen ám de abban a pillanatban egy NATO és EU tag háborúzik az oroszokkal és mi pedig NATO és EU tagok vagyunk passzus kulcs ez a probléma és ez a baj hogy minél jobban húzzák az időt annál jobban annál nagyobb az esély arra, hogy, a, hogy ezt az egyesülést akár megcsinálják nem jó. tehát a lengyelek most a balti államokkal próbálnak szövetkezni, meg a románokkal erről a médiában nem hallotok, csak kizárólag szakértőktől tehát szövetkeznek a balti államokkal, próbálnak szövetkezni, és próbálnak szövetkezni mondom Romániával mert Romániának fája fog a foga Moldvára. Ugye Moldva is beadta a NATO kérelmet, meg Moldva is beadta az EU kérelmet. Hát most gondold végig, vajon ez mennyire tetszik az oroszoknak? Mert ugye Moldva az orosz terület volt. Oké? Okay. Hát a Szovjetunió része volt az orosz terület. A Szovjetunió területe volt, és kész. Ennyi. Jó? Tehát, és az összes olyan rész, ami Szovjetunióhoz tartozott, ugye abban történt egy megállapodás a 90-es évek elején, hogy függetlenek maradnak. Tehát független államok maradnak. Mind. Moldva is, Lettország is, Litvánia is, Észtország is, Fehéroroszország is, Ukrajna is stb. stb. Kazasztán, Grúzia, Örményország stb. hogy ez mind független marad és az or a amerikaiak meg a nyugati országok azok folyamatosan azt akarják elérni hogy társuljanak na most ugye megint van egy érdekes dolog ebben kapcsolatban hogy mekkora kamukat látni ugye meg hallani a médiában hogy a, a NATO az egy védelmi szervezet. Nem mondom, utána nézek már, mert én úgy tanultam, hogy a NATO volt előbb és a Varsói szerződés utána. Igen. Na most, a NATO 49-be alakult. A Varsói szerződés 55-be. Akkor most melyik a védelmi szervezet? Melyik volt? Hát én úgy, úgy gondolom, hogyha nincs mi ellen védekezni akkor minek kell katonai szövetséget létrehozni csak azért hogy valami háborús céllal nyilván oké? Okay? nyilvánvaló támadó jelleggel és nem védelmi jelleggel védelmi jelleggel a következő szövetség jön létre azzal szemben ami már létrejött világos ez? logikusan nézve oké? Okay? tehát az azt jelenti hogy és ha megnézzük például a nato ez nagyon érdekes az is mert 31 országból áll a NATO abból egy nem európai az összes többi az európai, az egy az amerikai, nincs, nincs olyan a Japán, nincs, az összes 30 ország az mind európai ország, egyetlen, a NATO-ban egyetlen egy olyan ország van ami nem európai az Egyesült Államok ja? nem, nincs benne, nézz utána, a Wikipédia megnézed, a legfrissebb, mert benne van már Finnország pedig az most nincs két hete hogy egyesült és már benne van a wikipédiában úgyhogy semmi, semmilyen más országban. olyan va van hogy hogy a média mondja hogy Japán be akar csatlakozni a NATO-ba ilyet ezt a média mondja, de nincs ilyen, nincs ilyen szóval a lényeg az hogy nagyon érdekes például Albánia is nato tak, ezt csak úgy mondanám, gondoltátok volna? egy olyan ország ahol tudod miből él? Albánia? kábítószer alapanyaggyártásból Érted? tehát kábítószer alapanyag termesztésből, bocsánat, ebből él Albánia és eladják Svájcnak a kábítószert <gül> és, és, és nátottak és akar csatlakozni az EU-hoz <gül> Jó mi? Na most ugye megnéztem azt is, csak egy kíváncsiságként, csak hogy tisztában legyetek ezekkel a dolgokkal, utána néztem, hogy ugye EU-hoz, ugye hosszas tárgyalások útján lehet csatlakozni, ezek a tárgyalások kb. 15 év. 15 év. Ugye NATO-t, és ugye maradjunk az EU-nál, és ha megfelel a feltételnek, akkor csatlakozhat. -e az EU-hoz és úgy van hogy hát akkor lehet jelölt az EU-ban egy ország hogyha már egész jól megfelel a feltételeknek érted és például van két ilyen ország amelyik Makedónia és, és Grúzia, amely, amely ugye nem felelt meg a feltételeknek ezért még nem lehet tagjelölt érted? de Ukrajna az tagjelölt Na most Ukrajna megfelel a feltételeknek? az EU csatlakozási feltételeknek egy pontban is megfelelt valaha? röhely, érted? egy röhely az egész az egész egy röhely na most én azért beszélek ilyenekről ez nem politizálás és ne érts félre hanem hogy lássák az emberek hogy ahhoz képest amit egymástól hallanak meg amit a médiából hallanak mert ugye amit egymástól hallanak azt az emberek a médiától, médiából hallják akkor ahhoz képest a valóságot lásd és ne azt ami a médiából jön érted? a médiában teljesen elferdítik a dolgokat és teljesen nem úgy van ahogy az a valóságban van jó? tehát ezt most azért mondom mert igazából mivel van nagy gáz? két dologgal, nem a gázzal az EU-tagsággal és a NATO-tagsággal ezzel van nagy probléma oké? Okay? és arról nem is beszélve amiről a múltkor beszéltem hogy gondold végig beszéltem róla erre másnap nézek egy videót megint egy szakértőtől érted? és a szakértő elmondta ugyanazt amit én mit azt hogy az lenne a legnagyobb szabadság elvonás hogyha nem, lehet, nem lenne készpénz a Bogár László beszélt erről meg a Boros Imre egy riportban és, és utána hallottam, pont erről beszéltek, hogy ha tehát az lenne a szabadságjogok teljes megvonása hogyha megszüntetnék a készpénzt, már pedig az EU-ban erre komoly törekvés van világos az? hát ugye az USA-ban sokkal nehezebb a helyzet mert ott nagyon nagy mennyiségű spanyol bevándorló van ami azt jelenti spanyol ajkú bevándorló van tehát ugye dél-amerika felől közép amerika közép és dél-amerika felől ugye mexikó felől és és azokkal nehéz dolguk lesz érted? azokkal nagyon nehéz dolguk lesz mert mert ők ők nem egy olyan társadalomban jöttek mint az amerikai társadalom ők tehát például az olyan országokban ahol a az arabok már sokan vannak ott ö, ott tudtél például itt Európában, ott tudtél hogy ellenállásba fognak ütközni mert az arabok azok azok ö, nem elfogadó emberek tehát ha te voltál már az araboknál akkor egy pillanat alatt szembe fordulnak veled érted? tehát egy pillanat alatt mit tudom én, most mondok példát Bazárba voltunk ugye Tunéziába de ez nem most volt a 90-es években és, és hát néz előttünk, vásároltunk és ott simogatta a feleségemet, érted? én meg rászóltam Keményen rászóltam hát egy pillanat alatt olyan agresszív volt az, a férfi, hogy hiha érted még neki állt fejje, persze persze jó tehát ne, és, és láttam azt, tehát úgy működtek mint a cigányok működnek itt Magyarországon egy az egybe, hogy láttam azt hogy pillanatok alatt már kezdtek összefogni ott az arabok érted? semmi, semmi, eljöttünk onnan ennyi semmi vége nem lett de láttam az agresszivitásukat tehát a, az arabok azok elég agresszív népség biztos. tehát azokkal szemben nehéz dolguk lesz mondjuk a hollandoknak ahol már a, a, meg az, az olyan országokban, ahol, ahol például a franciáknál is miért vannak tüntetések? hát tudté, hogy elsősorban a, a bevándorlók csinálják, az hód biztos oké? Okay? tehát ott ahol bevándorlók vannak nagyobb létszámban, Svédországban is vannak nógó no zónák, ami azt jelenti hogy a rendőrség nem mer bemenni érted? <gül> tehát nem mer bemenni, na most ott hogy fogják a, a készpénzt megszüntetni ezekben az országokban? érted? tehát euh, lényeg az hogy hogy de hát mondom van egy ilyen törekvés és ugye volt egy olyan törekvés csak hogy tisztában legyünk hogy legyen világhatalom tehát világhatalom az azt jelenti hogy úgy gondolták hogy az amerikai hadsereg segítségével majd létrehoznak egy központi világhatalmat nem az amerikai elnök vezetésével nyilván az amerikai elnök bábságával tehát bábságával a háttér na most azt mondani, hogy háttérhatalom, de én hallottam egy jobb kifejezést amit a szakértők mondtak azt mondják a szakértők, hogy a nemzetközi hogy is mondták? pénzhatalom a nemzetközi pénzhatalom által milyen jó kifejezés Igen. tehát már nem azt mondják, hogy háttérhatalom oké? Okay? hanem a nemzetközi pénzhatalom mert ez jogos, mert szó szerint nemzetközi pénzhatalom a Rothschild család, a Rockefeller család, a Morgan család, a Warburg család, a Hasburg család, a Windsor család, stb. stb. stb. Érted? Ők a nemzetközi pénzhatalom érted? Tehát tetszett ez a kifejezés úgyhogy ezen túl a háttérhatalom helyett ezt fogom alkalmazni lényeg az hogy gondold végig tehát ez a nemzetközi pénzhatalom ugye a Rothschildokkal az élén azt úgy gondolták hogy majd létrehoznak egy egy központi világhatalmat az amerikai kormány az amerikai elnök segítségével illetve az amerikai hadsereg segítségével érted? <tos> tehát ugye ezt gondolták na most ebbe köptek bele az oroszok meg a kínaiak ebbe köptek bele tehát ami azt jelenti hogy hogy mit tudom, én láttam megint egy szakértőtől egy videót tehát betettek egy videót hogy a dél-afrikai elnök nyilatkozta hogy mivel lesz egy G7-es találkozó, vagy mi a Manó, vagy G20-as, mit tudom én hányas találkozó Dél-Afrikába, és ugye azon részt kell venni az oroszoknak is, és, és ott ugye a legmagasabb vezetők vesznek részt, és azt mondták, hogy ők nem fogják elfogni Putyint, tehát azt mondta, tehát, nem, tehát lényeg az, hogy ő nyilatkozott. Tehát nem fogják elfogni Putyint, hiába van ez a bizottság, ez a nemzetközi hága, hágai bíróság, érted? Mert azt is nyilatkozta, hogy az amerikai elnökök, akik legutóbb voltak, a Trump kivételével milyen háborús bűnököt követtek el. Érted? Mondjuk Irakban, stb. stb. Afganisztánba és ott sorolták, érted? És, és őket akkor miért nem? közben ugye Putyinra ráfogták ezt a gyerekrablást a gyerekrablást, közben gyerekeket mentettek ki az oroszok a háborús övezetből olyan gyerekeket akiknek meghaltak a szülei vagy eltűntek a szülei és ott voltak a gyerekek, érted? tehát ez nem gyerekrablás volt hanem gyerekmentés volt és ennek utána nézel, ez tényleg így van. És ez nem orosz pártiság. Tehát a szakértők nem orosz pártiak hanem reálisak. Érted? Tehát reálisan látják a dolgokat, és nem, nem olyan, mint a média, hogy ami az érdekük, azt nyomják, azokat az információkat nyomják. Jó? Tehát a szakértőknek nincs érdekük, ők reálisan próbálják megítélni a helyzeteket, jó? tehát ráadásul az a helyzet hogy világéletemben információ szinten érdekelt hogy mi van a világban, tudod miért? nagyon egyszerű, én kisgyerekkoromtól minden este azt hallottam hogy a édesapám hallgatja a Szabad Európa Rádiót, minden este oké? Okay? és én minden este hallottam hogy Édesapám hallgatja a Szabad Európa Rádiót na most volt egy olyan történetanárom az általános iskola főső tagozatában aki politikai kérdéseket is föltett a gyerekeknek, képzeld el? hogy a világpolitika vonatkozóan és a gyerekek közül én voltam az aki messze többet tudott a politikáról mint bármelyik osztálytársam de azért mert, mert, mert apu hallgatta a Szabad Európa Rájdéjot és az én szobám és a közt, ahol apu hallgatta volt egy ajtó ráadásul üveges, ezáltal én mindent hallottam és onnantól ugye engem érdekel a világnak a helyzete gyerekkoromtól pont azért mert ugye aputól kiindult ez a dolog és ezért ugye én szoktam nézni amikor ilyen hülyeségek vannak amire azt mondom hogy ó, ez nem igaz, akkor elkezdek utána nézni és megnézek szakértőket ugyanígy jártam a covidnál is hogy az első pillanattól szakértőkkel kezdtem el foglalkozni mármint úgy értve hogy kezdtem el szakértőket nézni és a szakértőktől kezdtem el véleményt elfogadni és nem a médiától, világos ez? és ezáltal ugye az megerősített, a szakértők megerősítettek hogy pont jól gondolom és nem a média gondolja pont jól na most ezért javaslom hogy emiatt a sok sületlenség miatt amit a média nyom ne a médiában értesű információkról, jó? hanem ha valami információra van szükséged akkor nézz utána szakértőknél, jó? tehát szakértőknél tehát szakértőknél szóval ugye egy érdekes világban élünk, ezt most csak azért mondom mert mert nem élhetsz már úgy hogy majd lesz valahogy érted? tehát nem élhetsz úgy hogy majd lesz valahogy, az a világ elmúlt hogy majd lesz valahogy tehát itt neked arra is kell lenni terved hogy mi van akkor ha ez van mi van akkor ha az van, mi van akkor ha az van, érted? mert nem egy olyan világban élünk mint ami 2020 előtt volt érted? volt egy békés világunk 2020 előtt ahol az emberek el voltak mint a befőtt, ahol a jó emberek nem csináltak semmit azért hogy a rossz eluralkodjon a Földön szó szóval szerint mert ez történt, az emberek többsége ugye nagyon nagy többsége 80%-a az jó ember de a jó emberek megnézed mit tettek azért hogy legyen egy jobb világ semmit, semmit se tettek, sőt hagyták magukat a jó emberek elhűíteni, az azt jelenti hogy mulasztás mulasztottak abban a kérdésben a jó emberek hogy fejlesszék a tudatosságukat és ezáltal hogy nem szoktak hozzá ahhoz hogy fejlesszék a tudatosságukat én nekem 87 óta kellett fejlesztenem a tudatosságomat mondom kellett mert azóta olyan foglalkozásokat űzök, ahol kell fejlesztenem a tudatosságomat de a legtöbb ember nem szokott hozzá, hogy fejlessze a tudatosságát. Ezáltal elszokott a tudatosság fejlődéstől, elszokott az információgyűjtéstől, elszokott attól, hogy utána nézzen dolgokat, hogy reális képet lásson a dolgokról, ne egy egyoldalú képet lásson a dolgokról, hanem reálisan azt lássa ami valóságban van vagy közel a valósághoz lévő dolgokat lásson ezektől az emberek elszoktak teljesen elszoktak és most nehezen szoknak vissza pedig vissza kellene szokni vissza kellene szokni hogy nem veszítek be ezt a sok maszlagot amivel tömik az emberek fejét érted? utána nézel ennek van egy másik óriási előnye, tudod? hogyha utána nézel miért? mi az előny? hát ez a sok maszlag, onnan, főleg nézzétek 2020 tól 2020 éveleitől ez a sok maszlag, amivel tömik az emberek fejét az embereket rossz hangulatba vitte tehát rossz hangulatba ez mit jelent? hát gondold végig, hivatalos adatok szerint a magyar lakosság 70%-a a covid ellen beoltatta magát oké? Okay, legalább egy oltása hát az azt jelenti hogy az emberek 70%-a lekerült félelembe és azért beoltatta magát, erre te azt mondod hogy de hát te azért oltottad be magad hogy utazhass vagy azért oltottad be magad mert a kö, munkahelyeden köteleztek na most erre csak azt tudom mondani hogy féltél attól hogy nem utazhatsz tehát féltél attól hogy nem utazhatsz ezért beoltottad magadat féltél attól hogy kirúgnak ezért beoltattad magadat nem tudom elég világos vagyok-e hogy sikerült elérni hogy féljél nem a COVID-tól, hanem attól hogy kirúgnak vagy attól hogy nem utazhatsz világos ez vagy attól hogy nem ülhetsz be egy étterembe ettől féltél és ezért beoltattad magadat ami azt jelenti hogy ha végig gondolod tök mindegy hogy a COVID-tól fél valaki vagy attól hogy nem utazhat vagy attól hogy hogy ne, kirúgják a munkahelyéről ez vagy attól hogy nem ülhet be egy étterembe azt félelem te gondolkodj már, az így is, úgy is félelem tehát sikerült a lakosságnál elérni azt a lakosság túlnyomó többségénél hogy féljen és azt is sikerült elérni hogy hosszú távon féljen és az ember úgy működik hogyha egy hosszú távon csinál egy bizonyos hangulatot például a félelmet akkor ott marad a hangulata most a lakosság nagy része félelem szintjén van. Erre rátettek egy lapáttal, azzal, hogy gondold végig, azzal rátettek egy lapáttal, hogy itt van a háború. És félni kell a háborútól. De tudod, ki fél a háborútól? Akinek nincs megoldása világos ez? tehát nincs megoldása na most mondanék ebben kapcsolatban egy dolgot ugye lehet azt mondani hogy most milyen megoldás lehet hogyha elpusztítják a bolygót hát és meghal mindenki én tudom hogy a halálom után melyik bolygóra fogok inkarnálódni érted? tehát hogyha a testem meghal, én tudom hogy hova fogok inkarnálódni ami azt jelenti hogy én ennyit nem félek a haláltól érted? az hogy te félsz a haláltól az a te bajod világos voltam? az nem más problémája, hanem az a te problémád és azért mert félsz a haláltól tudod miért félsz? azért mert tudatlan vagy a halállal kapcsolatban ha elég tudásod lenne a halállal kapcsolatban akkor nem lenne félelmed miért? mert a halál utáni létközi állapot, utáni inkarnáció az annak a következménye hogy ebben a büdös életben mi a francot csinálsz világos ez. és ha ebbe a büdös életben jó dolgokat csinálsz akkor nem kell félni a következő életedtől de ha ebben az életedben nem jó dolgokat csinálsz akkor jogos a felvetés hogy félned kell a következő életettől. Nem a létközi állapottól, attól nem kell félni, hanem a következő élettől. Mert most gondold végig, ha mondjuk jól csinálod a dolgokat, ez eddig így történt, jól csinálod az előző életedben, jól csináltad a dolgokat, akkor beszülettél egy olyan családba, ahol tök jól érezted magadat. De az előző életedben nem jól csináltad a dolgodat, akkor végig szenvedted az életedet nem kell ezt így elhinni hogy én ezt elmondtam de ez így van mindenki számára világos ez? és ha az életedet te nem élvezted hanem szenvedtél ebben az életedben akkor ne csodálkozz hogy szenvedtél mert az előző életedben nem tetted a dolgodat nem kell -e tenned a dolgodat ebben az életedben? hogy a következő életed egy jó élet legyen eddig nem tetted a dolgokat és fogalmad nincs hogy mit tegyél ha mondjuk ne itt lenne egy háború nekem van forgatókönyvem hogy én mit fogok tenni érted? neked van-e? tehát annak is utána néztem hogy az egész hogy működik érted? hogy hogy működik az, jó példa hogy hogy működik az hogy egy háború létrejön mivel szeretem a történelmet a közelmúlt történelmét is szeretem nem csak a távoli történelmet a legtöbb olyan ember aki szereti a történelmet a múlt történelmével foglalkozik csak ugye azzal az a baj hogy a múlt történelmét nem tudod felhasználni a jelenben. A közelmúlt történelmét tudod felhasználni a jelenben. Oké? Okay? Az, hogy mit csinált, mit, ami Mátyás király, vagy István, vagy Attila, vagy meg tudom bárki, ezt a jelenben nem tudod felhasználni. De az például, hogy hogyan indult el, mondjuk a orosz háború és annak milyen előzménye volt az föl tudod használni érted? és az egy közelmúlt történelem tehát az ember mikor a történelemmel foglalkozik a tegnapi nap is egy történelem nem csak a 500 vagy 1000 évvel vagy 5000 évvel ezelőtt történtek a történelem hanem a tegnapi nap is történelem minden nap az történelem, ami elmúlt oké? Okay. és az embereknek maguktól nem jönnek arra rá hogy leginkább akkor tudod használni a mindennapjaidban a történelmet hogyha a közeli történelmet vizsgálod Érted? Ami nem rég múlt el. Nem rég történt meg. Érted? Minél régebbi egy történelem, annál kevésbé úgy van, ahogy volt. Érted? Mert annál többen írták át. Érted? És ezáltal annál hamisabb tud lenni egy múltbéli történelem tehát ezért a történelmet nem úgy érdemes meg ránézni a történelemre hogy valami régi, majd mit tudom majd a tegnapi napra majd ránézek 50 év múlva, nem hanem a tegnapi napra ma kell ránézni oké? Okay? tehát ez azt jelenti, miért? Mert a tegnapi napot nem sokan változtatták meg. Érted? Még nem sokan írták át. Még a tegnapi nap egész olyan, mint ami tegnap történt. Érted? Úgyhogy olyan jó lenne, nem kellene ilyeneket tanítani, mert hogy tudnátok. Komolyan mondom olyan jó lenne, hogyha úgy tudnátok élni az életeteket, életeteket, hogy ahogy azt tényleg élni kell, ahogy éppen a realitásokra alapuljon az a cselekvés, az a döntés, érted? de ehhez ugye kellene az, hogy használd az agyadat, gondolkozz, gondolkozz tehát én ugye ez a gondolkodás mit jelent? ez azt jelenti hogy gondold végig, nézz utána stb. stb. azzal kapcsolatban is nyugodtan csinálhatod amit én mondok nekem aztán tök mindegy hogy csinálod vagy nem csinálod de azt javaslom hogy csináld tehát nekem se kell elhinni nézz utána tehát amit mondok hogy az úgy van-e Semmi, nincs, semmi gond nincs ezzel oké? Okay? nyugodtan utána nézhetsz nekem veled szemben semmilyen érdekem nincs arra hogy hazudjak érted? semmi de mondom nyugodtan utána nézhetsz és hogyha megerősítést nyer az, amit mondtam, akkor örülök neki, hogy, hogy mástól is hallod ugyanazt mint például volt valakinek most egy házas párkapcsolati gondja hát mondom akkor kb. másfél hónappal azelőtt láttam egy, egy videó bevágást tehát egy, egy szakembertől hát aki pár dolgokkal foglalkozik évtizedek óta Aval is és attól láttam egy videót és nagyon érdekes volt ha ezt mondod, hogy ez véletlen, érted? ezt a videót úgy láttam, hogy valaki küldte Skype-on érted? de mondom, másfél hónapja úgy durván, februárban láttam és valaki megint küldte ugyanazt a videót, egy másik ember, Ezt megint csak skype-on erre ugye megnyitottam tehát ez egy youtube-os videó, ugyanattól az embertől, ugyanaz a videó hát rögtön ráismertem hogy azt én már láttam de fogtam és ugye egyharmadától elkezdtem belenézni tehát közben csináltam a dolgomat és hallgattam azt a videót utána befejeztem körülbelül rá egy órára hívott egy pár párkapcsolati coachingra miatt tehát párkapcsolati dolgok miatt és és fogtam és azt mondtam hogy itt van egy videó átküldöm nektek pont aktuális számotokra nézzétek végig oké okay. na most ha azelőtt tehát ha én ezt nem néztem volna meg akkor akkor nekem nem jutott volna eszembe hogy azt azelőtt láttam és elküldjem azt a videót eleve keresgélnem kellett volna egy csobot de eszembe se jutott volna de így mivel előtte egy órával néztem meg nyilván tök logikusnak tűnt számomra hogy nézzétek végig ez miért volt jó nekem nagyon egyszerű de két dolgot mondhattam egy nézzétek meg egy másik szemétől hogy ne csak tőlem halljátok ugyanazt kettő idősporoltam meg érted? mert nem nekem kellett elmondani világos ez? na most megkérdezem tőletek főleg azoktól akik nem tanulnak itt tehát mi erre az esély? egyébként ha ezt nem szervezték meg érted? tehát mi erre az esély? nulla, érted? nulla, gyakorlatilag nulla, nincs esély tehát ez egész által megszervezett dolog volt, érted? pont akkor hívtak, pont rájuk érvényes volt nézés közben eszembe is jutott az, hogy na, rájuk vonatkozik, érted? erre hívtak, pedig nem beszéltem velük erről a témáról, ami kellett nekik a segítség hívtak, érted? és mi az esély? na szóval ezt most miért mondom? hát azért mert az ember az csinálja úgy a dolgát hogy, hogy nézzen utána a dolgoknak és képezze magát érted? képezze magát és hogyha valakinek nem hiszel akkor nézd meg másoktól is hogy vajon azt mondják el, nyilván én tanultam nagyon régóta még a 90-es években annak is talán az elején mióta emberek szervezésével foglalkozok hogy hogy mennyire fontos az, hogyha az ember valamit nem tud akkor szakértőkhöz forduljon ezt avval kapcsolatban tanították hogy amikor mondjuk valakit szervezünk ugye emberek szervezésével foglalkozok 91 óta tehát ha valakit szervezünk akkor az emberek hajlamosak arra, hogy hallanak egy jó dolgot és akkor olyan emberektől kérjenek tanácsot akik holt hülyék ahhoz a dologhoz érted? tehát null információjuk van azzal a dologgal kapcsolatban, azzal a konkrét dologgal kapcsolatban tehát nem általánosságokról van szó tehát hogyha te például Ukrajnáról akarsz konkrét információkat akkor nem a a vietnámi háborút kell nézned hanem a az Ukrán háborúval kapcsolatos szakértőket, és nem a vietnámi háborúval kapcsolatos szakértőket, mint a világos. Tehát mert mit csinál a legtöbb ember, ha valami jó dolgot, ami neki tetszik, utána otthon megbeszéli a gyerekkével, édesanyjával, férjével, feleségével, akárkivel, akinek hót fogalmuk sincs az egészről. Na ezért ugye nekem már a 90-es évek elején tanították, hogyha Valamilyen információt akar az illető tudni, akkor szakértőt kérdezzen meg. Érted? Tehát nem az a szakértő, aki valamiben bukott, valamiben veszített, az nem szakértő. Nem tudom, elég világos voltam-e. A szakértő az, aki azon a területen jó. Érted? Tehát azon a területen jó, az a szakértő. Nem az, tehát most gondold végig, valaki berakta a pénzét valahova, és elbukta a pénzét, az nem mondhatja magáról, hogy ő egy befektetési szakember. Vagy szakértő. Oké? Okay? És közben őt megkérdezi valaki, akkor azt mondja, hogy benefektes tehát ő mint szakértő, érted? rögtön ezt fogja mondani azért mert ő bukott világos ez? tehát valaki valamin bukott az életében az, az pont ellentéte ő nem szakértő mert ha szakértő lett volna akkor nem bukott volna világos ez és az emberek tanácsot nem szakértőktől kérnek hanem laikusoktól kontároktól, érted? olyanoktól, akik ahhoz a területhez magyarul, azt szokták mondani fingjuk sincs <gül> ahhoz a területhez ja? na ezt fordítsa majd a fordító <gül> jó, szóval gondold végig tehát ez egy alap dolog tehát amikor például egy kis tanítás amikor például tanuljuk a célmegvalósító kócs hogyan valósítsál meg célokat és elakadsz akkor nem az van odaírva hogy kérdezd meg a feleségedet vagy a férjedet vagy a gyerekedet vagy a testvéredet érted? nem az van odaírva elakadsz akkor nézz utána az, az első, ha van hozzá valami anyagod, nézz utána olyan szakértelmi anyagokban, ahol segítséget kapsz ha nem találsz ilyet akkor keres valami szakértőt akivel meg tudod beszélni, érted? azt a dolgot de az emberek nem szakértőkhöz fordulnak hanem a szomszédhoz érted? tehát és ha megnézed a világ dolgaiban is ugyanez a helyzet beszélnek egymás közt az emberek mindenféle agyament dolgot, érted? úgy hogy semmilyen szakértőt nem hallgattak meg nem néztek meg, érted? tehát az hogy laikusok mit mondanak bizonyos dolgokról olyan dolgokról ami semmi közük érted? tehát most gondold végig van egy újságíró egy újságíró az nem katonai szakértő egy újságíró az nem gazdasági szakértő érted? az újságíró az egy újságíró az újságíró azt fogja csinálni hogy fogja talál egy témát és kellően ki kell színeznie azt a témát, hogy egyáltalán végigolvassák az emberek, érted? Tehát egy újságírónak, tehát a médiát, azok azt újságírók hozzák létre, érted? Az össze, összes hír azt az újságírók szerkeztik a híreket, érted? tehát olyan emberek szerkesztik akik ilyen szakterületet tanultak hogy újságírás csak nem újságot írnak hanem mondjuk a tévében hírt szerkeszt, érted? tehát a lényeg az hogy ha az ember tudni akar akkor szakértőkhöz kell fordulni na most nézzünk keres olyan szakértőket, jó? a bolygón akik mind a tíz területhez értenek egyet tudok magamat komolyan pedig mint látod nézegetek az interneten dolgokat rendesen itt van tíz terület az életről mindenkinek van ez a tíz területe ha csak valamelyik nem szünt meg ezen a tíz területen nem tudsz föltenni olyan kérdést amire ne tudnék válaszolni oké, okay. keres még olyan embert a bolygón aki erről a 10 területre profin tud válaszolni bármilyen kérdéssel oké okay. és ez nem nagy képűség 13 éve erről a területekről nem tudtak olyan kérdést fölrakni, föltenni amire ne tudtam volna válaszolni világos ez? én tudok amit tudok, te meg hiszel amit hiszel, világos ez? tudod mekkora különbség van a tudom és a hiszem közt? óriási, óriási különbség van tehát tudod mit jelent a hiszem? az hogy nem győzöttél meg róla az azt jelenti hogy más elhitette veled de azt mondod azt te tanultad, Aha, kinek az írásából? az a te írásod volt? nem, akkor mástól tanultad világos vagy? vagyok oké? Okay. tehát a hit az azt jelenti hogy más elhitette veled és az hogy mikor hitették el veled mondjuk az első hét évedben vagy a második hét évedben vagy a harmadik hét évedben vagy ki tudja a hanyadik hét évedben ez ebből a szempontból részletkérdés mondhatjuk azt hogy tök mindegy de nem győzöttél meg róla amikor te tudsz ténylegesen valamit arról te meg is győződtél világos ez? nem csak hiszed hanem meg is győződtél ez az óriási különbség tehát ezáltal egy hitet meg lehet változtatni miért? mert valamit hisz valaki és az ellenkezőjéről elkezdik meggyőzni akkor egy idő után simán elhet, elhiheti az ellenkezőjét de amikor az ember valamiről meggyőződött azt nem lehet megváltoztatni az ő számára világos ez? arról nem tudod lebeszélni, arról nem tudod azt mondani de hát az ellenkezője az igaz van egy nagyon érdekes dolog, egyre többen, évtizedikig nem hallottam erről majd mostanában az elmúlt öt évben vagy nem tudom hány évben egyre többen jönnek elő azzal a dologgal hogy a Föld az nem is gömbölyű, hát nem gömbölyű, mert tudod egy ilyen, ilyen kicsit ellipszis. így van, egy kicsit ellipszis. így van tehát fölülről, alulról fölülről nyomott, tehát ilyen kicsit ellipszis alakja van és tehát nem teljesen gömböly. tehát lényeg az hogy el akarja, tehát egyre többen mondják azt hogy a föld lapos hát akkor biztos nem utazott még repülőn én utaztam repülőn és gyönyörűen látni a repülőről hogy a föld az gömbölyű érted? tehát mikor fönn vagy mondjuk 9-10 méter magasban és onnan nézel rá a földre ha nincs felhő természetesen akkor gyönyörűen látod hogy az a föld gömbölyű és nem lapos, érted? és emberek most megpróbálják elhitetni másokkal hogy a föld az lapos, érted? és ezt mondom ez mostanában jött elő ez a téma már több ilyen hülyével találkoztam, mert nem tudok mást mondani, érted? hát akkor üljön fel egy repülőre, érted? mondjuk amelyik fölszáll nem egy ilyen kis kétfedeles vacakra hanem egy nagy utasszállítóra amilyen 9-10 ezer méteren közlekedik és akkor gyönyörűen látja azt hogy a föld az szép gömböljük, érted? sőt azt is látja hogyha ugye a föld forgásával ellentétesen közlekedünk akkor lassabban megy le a nap gyönyörűen látni és ugye erre is volt lehetőségem, hála Istennek ezt megfigyelni, hogy ugye most gondold végig, ha lapos lenne a föld tök logikus, akkor hirtelen lenne sötét Hát gondold végig egy korongot fogjád a fény felé és akkor hirtelen egyszer csak egyik pillanat a másikra, puff! sötét érted? nincs átmenet a gömbölyűnél van szép átmenet igen. de hát ezt nem jut eszébe senki sem nem mondom, szóval ilyen hülyeségekkel foglalkoznak emberek és elhisznek ilyen hülyeségeket érted? igen, a szélén meg lefolyik az óceán, így van persze, így van. Ah, meg lepotyognak az emberek, persze Szóval, tehát ezt ugye miért mondom? Azért mondom, mert az ember elhielt baromságokat, gondold végig ő úgy nőtt föl, ezek az emberek úgy nőttek föl, hogy a Föld gömbölyű, mert ezt tanították neki, és ő elhitte, hogy a Föld gömbölyű, és most már ebben a hitében valami barmok, megingadták és már, sőt lehet, hogy valakit annyira sikerült megingatni, hogy már azt hiszi, hogy a földlapos. Érted? Elég jó. Tehát a hit az ilyen, hogy az embert ha meggyőzik arról, hogy az nem úgy van és neki arról nincs meggyőződése, akkor onnantól kezdve a hitét meg lehet változtatni. Na most ez azért is érdekes kérdés, ha jobban megnézzük, mert ott vannak a vallások és a vallásokban mindenütt vannak írott anyagok és abban vannak egy múltbéli történések és akkor azt, ami ott le van írva azt az emberek biztosra veszik, hogy az úgy volt érted? és akkor erre meg kell lehetne kérdezni hogy emlékszel rá, hogy úgy volt? Ott voltál, és emlékszel? Nem. Hát akkor honnan gondolod, hogy úgy volt? Hát mert ott le van írva. És ugye meg lehet kérdezni az ilyen emberektől is, és te bármit leírhatsz, nem? Leírhatod. Ezt is, meg az ellenkezőjét is. Nem? Meg bármit a kettő között papír, az mindent elbír nem? és ha megnézzük a történelem hamisításokat hogy mennyit hamisítottak a történelem leírásakor akkor vajon az, hogy egy vallási iratban mi történt a múltban azt nem lehetett meghamisítani? és ez a sok hülye milliárd ember elhiszi érted hogy minden úgy volt ahogy ott le van írva mert itt milliárdokról beszélek nem pár emberről nem 10 millió ember milliárdok elhiszik azt hogy az úgy volt ott voltál? -e? meggyőződtél róla? nem hát akkor ez vagy úgy volt vagy nem világos ez? Na most a történelmet miért hamisítják? Hát ugye gondold Béli Be bele, a jelen történelmét hamisítják. Az a jelen történelm, hogy hányan haltak meg Ukrajnába. Érted? A háború következményeként. Az a jelen történelem. Az is a jelen történelem, hogy melyik csapat erősebb, melyik gyengébb, vagy kigyőzött, vagy éppen hogy áll a, a jelen történelmet meghamisítják, basszus kulcs. és te meg elhiszed azt ami mondjuk két-három ezer vagy ezer évvel ezelőtt volt az úgy volt hát ha te elhiszed akkor erre azt tudom mondani hogy hülye vagy kész nem tudok más mondani legalább kétségeid legyenek avval kapcsolatban érted hogy az tényleg úgy volt-e és mondom sok, tehát több milliárd ember elhiszi azt hogy minden úgy volt, ahogy le van írva a múltban hát eleve, ha csak más nyelvre fordítják tökéletes nyelvfordítás nem létezik nincs olyan nincs nem volt, nem is lesz, érted? tökéletesen egyik nyelvről másikra fordítani lehetetlen mert lehet hogy abban a másik nyelvben nincs olyan szó érted? és gondold végig itt vagyunk mi magyarok megéltünk történelmi eseményeket és nekünk körülbelül tízszer akkora szókincsünk van mint általában a többi népnek és képzeld el hogyha a történelem írók olyan szavakkal írták le magyar történelmet, ami nem szerepel más nyelvekben mint például ez a fingom sincs érted? Akkor, hogy, akkor hogy fordítja le? hogy fordítja le, érted? Ha lehet hogy vannak olyan nyelvek amiben van ilyen angolban van fing Na, akkor például a basszus kulcs. Na, azt hogy fordítja le? Az nem éppen a basszus kulcs. Hogy fordítja le? Jó, tehát van egy csomó szavunk, kifejezésünk. És ez ugyanígy van. Hát emlékezzetek, hogy például a kommunikációra az nem magyar szó nincs magyar szóunk nem, nem, mert a kommunikációban benne van az írásos kommunikáció is a kommunikációban benne van a simogatás is, érted? az, hogy egymásra néztek, az is benne van a kommunikációban és nincs rá szavunk a kommunikációra nincs magyar szó, érted? nincs magyar szó mert ez egy átfogó szó tehát a, a kommunikáció az, a, az egymáshoz való közelítést teljesen átfogja érted? tehát hogy fordítják akkor egy az egybe? Hm? sehogy ferdítik persze, elferdíti így van és akkor ferdítenek valamin akkor az azonos na most nézzük meg az imént beszéltem arról hogy a jelen történelmet hamisítják miért? Mert az az érdekük világos ez? kik hamisítják akiknek az az érdekük és basszus kulcs nem gondolkozol ebből hogy a múlt is ilyen volt hogy úgy Írtak le dolgokat, úgy meséltek el dolgokat, ahogy az érdekük kívánta. Világos voltam? Gondolkodj! Gondolkodj! És akkor erre azt kellene mondanod, hogy ó, basszuskucs, tényleg én meg eddig mindent elhittem. Erre nem ezt gondolják, akik néznek sokan, hanem milyen hülye ez a szedlacsik. <Színt> Érted? Tudod miért? Mert az a nyomva tegód nem bírja ki, hogy ilyen hülye voltál eddig. Érted? Volt. Így van. A nyomva tegód miatt. Világos ez? mert egyszerűen az egód nem hagyja hogy azt mondta hogy basszus kulcsára gondolta, nem gondoltam hogyha a jelen történelmet ilyen mértékben ferdítik 2000 év, 3000 év, 1000 év távlatban mennyi ferdítés van abban? gondolkodj jó de ha egyébként nem tetszett azok a dolgokat amiket mondtam teszek rá, <gül> azt tudom mondani, oké okay. akinek viszont tetszett várjuk szívesen, szeretettel hova tudatosítsuk az embereket, ehhez keresünk társakat akik hajlandóak tudatosodni és segítenek minket abban hogy minél több tudatos ember legyen ez a bolygó, ezen a bolygón mert ha az emberek nem tudatosodnak akkor csak két dolog lehet vagy tudatosodunk vagy elhűlünk nincs középút jó? tehát nincs középút vagy tudatosodunk, vagy hűlünk a hűlést választ te, ha akarod én a tudatosodást választottam és nagyon sokan, hála Istennek, akik itt vannak a tudatosodást választották, jó? egyébként nyugodtan néz utána nem, semmi gondom nincs ebben hogyha utána nézel annak, hogy hol találsz még egy ilyen társaságot ahol az élet minden területére tudsz kapni megoldást főleg ennyiért főleg ennyiért okay? mennyi az az ennyi? mondjuk az első hónap az 660 forint óránként a második hónaptól meg 420 forint óránként 30 óra egy a hónap ha fölszorzod, akkor nagyjából úgy jön ki hogy 19.700 az első hónap második hónaptól 12500 és a 200.000-es képzések vannak leakciózva erre az összegre jó? tehát havonta az értéke a képzésnek az 200.000 forint tehát nem egész 7000 forint óránként oké? Okay? és ez van így leakciózva most úgyhogy várunk szeretettel ha úgy látod hogy nincs itt a helye akkor örülünk neki hogy nem akarsz idejönni ilyen egyszerű, oké? Okay? Nem mi is úgy látjuk hogy nincs itt a helyed akkor ilyen egyszerű, jó? ha viszont úgy látod hogy itt a helyed akkor várunk nagy szeretettel a képzéseket igénybe tudod venni élőben az interneten keresztül mind tévén, mind rádión igénybe tudod venni felvételről tévén vagy rádión, igényben tudod venni a helyszínen hát ott nem tévében vagy rádión hanem élőben, De, hát igen itt már ugye a, sokan vagyunk akkor tévén is, a szemináriumon is ugye ott, ott is van kivetítés ugye mert már szükséges, köszönjük szépen a figyelmedet, figyelmedet, várunk szeretettel, keresd azt a szemét aki PPH-s és tanuló, a PPH-nál tanuló, jó? válaszd ki, akihez szeretnél tartozni, akinek az ajánlásában szeretnél tanuló lenni szeretlek benneteket, sziasztok!